السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة شرح طريقة العمل على برنامج مداد المحاسبي في هذا الفيديو سنتعرف على سند القبض المفوتر نفتح مبيعات سند قبض مفوتر سند القبض المفوتر هو سند قبض عادي لكنه مرتبط بفاتورة مبيعات بمعنى أنه إذا كان لدي أكثر من عميل وهذا العميل له أكثر من فاتورة آجلة وأردت أن أتابع سداد كل دفعة من العميل بحيث تكون مرتبطة بفاتورة نضغط رقم العميل ثم بحث عندنا العميل أحمد نضغط بحث فتظهر لنا كل الفواتير التي لم يسددها العميل أحمد يوجد لدينا فاتورة الرقم 2 بإجمالي 263 فيها مرتجع مئة وخمسة منها مئة وثمانية وخمسون نستطيع اختيار هذه الفاتورة وإذا كنا قد استلمنا دفعة من العميل فنستطيع إضافتها على هذه الفاتورة أو نستطيع اختيار أي فاتورة أخرى ونسجل عليها المبلغ المستلم نفترض أننا استلمنا مئتي ريال على هذه الفاتورة نضغط اعتماد ونستطيع الاستعلام مرة أخرى عن نفس السند رقم ثلاثة ليظهر لي فقط الفاتورة التي تم سدادها والمتبقي عليها فإذا قمنا باختيار سند جديد واخترنا نفس العميل وضغطنا بحث سيظهر لنا أن الفاتورة تم سداد مئتي ريال منها ومتبقى عشرة ريالات فقط نستطيع سداد العشره ريالات فيما بعد او نستطيع سدادها على اي فاتوره اخرى قمنا بسداد العشرة ريالات على هذه الفاتورة، ويمكننا سداد كامل المبلغ 158 ريالاً على فاتورة أخرى، ليكون إجمالي المبلغ المسدد عن هذا السند 168 ريالاً. نضغط اعتماد ونستطيع الاستعلام عن حساب العميل. من الحسابات نختار العميل أحمد ونضغط بحث ليظهر لنا المسدد بسندات القبض المفوترة والرصيد النهائي للعميل